هو نوبیا ورته وڅه خوان دو کړو دکازوي موسې خوان دو کړو دی پاپا ولې لونه کنه نو زه تم لونه مون نه وڅه مطلب موسې خوان دو کړو ها وا بالکل اغه ډیر مددار پروګرام هدا نه نه نه پاپا ادم ثوا دې بسخه خير يا رو رو دغه دا څه وي аляй ж чисто бала writers but и таdzна будет 2-3 вина черакова и в лесна Labor אח ilу а Bettар wir кушушушушушушушушушушушушушушушушушушщушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушушуш espe али в ورا کتون کو ګورداري کې कार्यक्रम کوي بیا بدلتي ما ویلې ویلې مطلب سي واله هم لته وایي دا زه لا خبره داسره تاو نه دا ستا زه نه لته واله نو ولته خو صرف خر وایي دا په مشوره دا تا کم خر پله لته لیدلې ما تاغه خر او که سم بوګر واستې کې دا سي داسې کې هر اصلته نو وي ګورې ها شي نو متاکه زې نظر دماغه وکړه اوس ګوره بل شي بل خبره ته جوړه کړه نه نه د تیار په خپل غړي اوس مکه خدا الله کلیر و دغه د یوې تاسو شنو موده په سم لاوشه دواله یاره زما په هلس 3.5 د څار څار کار نو ورکارې د څار سو کې اډی نه سنسې سلور په دې مټارن کړی هغه جنې